بدأ أول يوم تونس في الولاية، الدولة الناس وعند جريحة قبل جريحة كلهم هم هم هتاعون تسعة عشر، معنا باقي في تسعة عشر، يبزغ نسمة على خوياشيم نعمل دروسي مع ونكونوا ما قطعناش الوسط، الجمهور ان شاء الله المستقبل ما زال ما في ان شاء الله، ان شاء الله بالنسبة للميزانية، نخدموا والحد ساعة الساعه البرنامج راه البارح ولا البارح يمكن تخرج تخرجت النسخه والبارح كانت النسخه ومازال كنا مازال كل نهار تقريبا مازال عندنا الموديفيكاسيون كنا يصبر معني. يعني هو كاملين دابا المشاهدين باش نقولوا هذا ما ما من أنا أنا في كامين يخ... كامين من في البرنامج تا وصوت تهنئه مؤسس يعني هذه الحادثه كنشكرهم من هذه اللي أنا فيه بما ان ما تخليش فرصه ان نشكرهم كلهم بإسمه وبركاتي على اولي و كاملين و بالنسبه لطلاب الطلبه الخاصة من ناخذ كل ما... الطلبه رمزيه يعني أقل خاصه وأقل إنك لما مبادرة شئ إنك تقدر من خمس آلاف، ما ما انا كنقول لكم انا لا يعني, إحنا لحد كان... يعني لحد حنا عكسها كن كنقولوا حنا ما كنخضوا الا الهي يعني بحال الساعه حنا كنمشيو في ستارت بدل فينا حنا في المدينه راه جالسي ناخذ الصرقه يعني واحد كيعرف شي كتساليني عارف, يعني عارف, عارف أنا. أنا مكان مكان أنا ولا ولا أصدنا الميزالية المفرق سموكوسة هي اللي بلنا لعبذة بالنسي ستاقشهم باننا كنحاولو الاخوان كاملين يفشوروا معنا واللي كانوا يسيبوا معنا فأنتمنا أن ندروا يد في يد اللي والحمد لله من الخطوة ديالهم أنهم غادي يدروا لماكسيمو موصيب باش يمشي تدوز الدوره في كل <تصفيق> أنا سؤال. يمين هاي كصن Damien أخا كان واحد الأشياء اللي حزوقها صراحة الصن Damien حصل لهم ولكن كان كفون إحنا كعملاء كصحفيين كنا نحوز اللي في شيء. خلاص تعرفوا إنك أنت لقى كشين قروب على اليد الدنيا. في كل من الدورات سنزيف أنا أعطيهنا واحد الفترة دي خمس دقائق، نأخذو الزم جالس، بسلاسل اللي بغيها يأخذ صورا، اللي يأخذ فيديو، اللي يأخذ حتى هذا العادي ما كانوا نحن بشيء ولا أي شيء، سمعت علاقة، سمعت بحنا نتكلم حول العلاقة خصما وطبيا، نحن أنه طالع أنه مش قاعد طالع، بس لما كان أنا أنا شخصية في لسنوات دامية في 2013، 2011 فهمتي؟ وهاد الإحساس ديال ملي كيكون النجم حداك راكا را ما نقدروش نلومو لومو الشباب الجمعية ولا لومو أي واحد مكيشوف شي نجم راه كيبقى يقول أن اللحظة هي هذه اللحظة اللي عا تصور فيها على يعني ملي كيوقع هذاك الضعف يمكن نسهو منها أو لا يعني نتمنى ولد العاب الدورة هذيك إن شاء الله ما تكون عندهمش أنهم ياخدوا صوره ياخدوا صوره ويخدوا ولكن خلينا غير واحد خمسة باش إن شاء الله يجي واحد 未